Lovitur de teatru. Dragnea i-a pierdut cel mai vehement susintor de la Washington. I-a dat demisia, după un scandalul ea. Elliot Brody, fundraiserul care l-a invitat pe Liviu Dragnea în anuarie 2017 la ceremonia de investire a președintelui Donald Trump, i-a dat vineri demisia din funcția de vicepreedinte al Comitetului de Finale al Partidului Republican, după ce Wall Street Journal a dezvăluit ce Michael Cohen, avocatul personal al preedintelui Trump, a negociat plata de unu. 6 milioane de dolari unui fost model playboy care spune ce Broidy a sato însărcinat, relatează CBS News, politicoi New York Times, conform Hot News. Sua, so, Franca sublumierei Regatul Unii, demers la ONU după bombardarea Siriei. Ce propun celorlalte 12 -eri? Recunosc ce am avut o relație consensual cu un model playboy, a spus Roidy pentru Wall Street Journal. La sfâritul relației, această femeie mi-a spus ce este însărcinat. Ea singura a decis ce nu vrea să continue cu sarcina i-am oferit ajutor financiar în timpul acestei perioade dificile, a mai spus el. Privit ziarului, Broidi ar fi făcut-o înțelegere cu modelul ca ea să nu vorbească despre sarcini. În schimb, el i-a promis 1,6 milioane de dolari care îi vor fi peletii în rate pe o perioadă de 2 ani. Elliot Broidia a fost vice-presubliniere dinte al Comitetului de Strângere de Fonduri pentru Victoria candidatului la presubliniere din CIA-SUA, Donald Trump. Broidia a fost presubliniere dinte al fondului de investiții Mark Stone Capital, însă a fost nevoit să-i ideea de demisia în 2009, după ce a recunoscut ce a dat mitul. Milion de dolari către oficialii ai statului New York ce cetre managerii ai fondurilor private de pensii. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost în anularie 2017 în sua, al tur de premierul Sorin Grindeanu, pentru a participa la evenimentele de investire preedinte lui Donald Trump. Invitaia a fost făcută atunci de Elliot Broidy, virgula, care era vicepreedinte al Comitetului de Investire a Predintelui Statelor Unite.